Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми продовжуємо цикл е, наших передач, там де ми розказуємо про те, як, як ми, ми лікуємося. У Нас в Анжели ангіна, і ми лікуємо ангіну. Саме головне, як ми знаємо, треба полоскати горло обов'язково. І тому ми зараз, зараз готуємо, я вам показую те, як ми полосимо дуже ефективно, нам подобається. Ми беремо сіль. Сільюдована. Чайну ложечку солі. В кружечку. Тепер ми беремо фурацелін. Фура... Фурацелін. Не показуй цих, а покажи просто. Ну, це фурацелін. Всі зрозуміли. Десь повинно бути написано, що це фурацелін. Добре. І ми беремо фурацелін. І додаємо сюди. Якщо в таблетках у вас є фурацелін. значить таблетку. У нас капсулка. Капсулка. Отак от, от. І додаємо теплої водички. Заливаємо водичкою на цілий стаканчик. І перемішуємо. Перемішуємо. І зараз Анжела піде полоскати фурацеліном. А ще ми дихаємо дикасаном. Інгаляція дуже добре. Дикасану я беру, зараз покажу вам 1 на 1 мілілітр. Готовлю, беру 1 мл декасану 1 мл натрію Теж хорошо допомагає для горла і для дихальних.